Прийшла за питною водою до трамвальної зупинки Вікторія. Жінці 80 років. Кожного дня вона двічі ходить набирати по дві баклажки води, аби приготувати їжу, помити посуд та прийняти душ. Ми довольні. Вода дуже хороша, чиста. Ми навіть її кипятимо і користуємося, її, п'ємо. Я дуже довольна, що вони приїжджають постійно. Ліфт не працює. П'ятий етаж. Вот тащу. Сейчас один раз сходила, отнесла, сейчас второй раз. Я не могу много. Я посуду мою этой хорошей водой, я соленой туда не хожу. Потому что она соленая, и посуда соленая, и вы понимаете, и течет вода в раковине, соль, и у меня пропадут эти трубы. Понимаете как? Вот из-за этого я стараюсь здесь не нести. За питною водою від «Миколаїв» Електротранс» приходить і Антоніна. В черзі жительці міста доводиться стояти пів години. На день жінці потрібно до 30 літрів питної води. Тому що живемо ряду, і водичка дуже качественна, чистенька, безосадка. Трампарк, напевно, вже сюди сважить водичку. Кожного дня. Десь пів 12-ї години, от вони закінчуються, а це, потім вони виїжджають. Коли 15 літрів, коли 30 літрів, їсти зварила, компотів зварила, щось голову помила, такою водою вже розкову. Тут Вчора не було водички, сьогодні прийшла беру, не кожного дня беремо. Трамвай, що розвозить воду, працює від 8 ранку до п'яти вечора. На кожній локації стоїть близько півтори години, поки не закінчиться вода в бочках, розповідає водій Микола. У нас на підприємстві склажену пробурили. Ну, Круглі сутки качаються в окне. Есть, самому, возле самого депо там теж людяшки використовуються. Ну, ми утром привезли на, на Потемкинське декабрійство. Зараз сюди. Сьогодні до п'яти. — І це на одному пункті скільки приблизно стоїть? — Півтора часів. А потім заїжджаємо, заправляємося, і їдемо Поруч із трамвайною зупинкою питну воду можна набрати від автомобіля одеських волонтерів. Тут ми стоїть поряд через дорогу, тому я тут, і дуже нам подобається, як хлопці привозять воду. Буває більше людей, буває менше. Ось вчора краще було, а сьогодні бачите, скільки людей. Вони працюють, мабуть, з першого дня. Як настала води, доброї води в кранах, то ми сюди приходимо. Вони зранку десь і о 6 були влітку, зараз о 7, 6.30 вже тут і до другої години хлопці привозять нам воду. Кожного дня? Кожного дня, кожного. Не було такого, щоб не було води. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.